אנשים מכרו זאת אני מיכל ומותק אל תשכחי אותי מיכאל מיכאל הזה כל הזמן מפריע לי היום אני אעשה לכם סרטון של סוגים של בנים בטו בעב מה שנקרא יום האהבה שלנו ואני ישלב לכם כאן גם כמה DIY ככה רעיונות לבנים שוואלה לא יודעים מה אני אתן לאישה מהממת שלי בבלנטיין ואגב אם אתם רוצים לראות אותי בתחרות של מנה חמה אני אשים לכם את הקישור למטה אם אתם רוצים גם להשתתף בתחרות יש שם פרסים של אי-ביי וכולי וכולי אז בואו נתחיל הרומנטיים אלו שיכתבו לך שיר וגם ישירו לך אותו יאל כתבתי לך שיר מלאה את את פוסעת אליי מביאה לי מרגוע ושמחה לחיי זה לא שיר של אייל גולן נו, ומי את חושבת שכתב לו את זה? האצלנים אלו שפשוט אין להם כוח וואלה, מה, זה היה קנה לה.. בוא נראה לא לא וואלה, אין לי כוח לא Kelsey 절대 36 וואלה, אני אתן לה ישיכה אשbek העureau חניץ NEW תשיכה השכחנים אלו ש וואי שמש משגעת אותי! אלו אחי, מה קורה? מה זאת אומרת טובה אב היום? מה זה? וואלה, אי אפשר אחר? למה אני לא מוכן על עצמי? וואי, איך שכחתי! חבר השליטה רוג אותי! הגאונים, אלו שיביאו לך מתנות שאת בחיים לא תחשבי עליהם וזה דברים הכי שווים ביקום ואת כאילו וואו, והם כאילו שוו ופשוט פרפרים תנחשי מה הזמנתי לך מה? הזמנתי לך תור איפור? אצל המאפריטה שלי בקסמן בקש... אני חושבת שאני מכוערת בלי פה? לא לא זה, זה לא oh! היצירתיים אלו שהכל אצלהם מקורי הם יעשו לך צנצנת רומנטית עם מאה סיבות למה אני אוהב אותך והיא לבבות העשירים, אלו שיש להם הרבה כסף וכל מה שהם יעשו זה פשוט לקנות לך מתנות הבאתי לך מתנות, בבקשה, בבקשה, בבקשה תמיד לקראת בלגשה. יום אהבה יש מלא מבצעים והנחות את זה קניתי בללין במבצע של קני שלושה מארזים, קבל שלושה מתנה יש בזה לופה, קרם גוף קצפת וסבון קצפת המערז הזה מספרינג במיוחד לטוב האב ותרשו לי לומר שהתאהבתי בריח ובאיכות אבל מה שיותר אלהיב אותי זה שזה אשכרה מחומרים טבעיים ונוצר בישראל ומי שמכיר אותי יודע שאני אוהבת לפרגן למדינה שלי לפעמים אפשר גם לחשוב מחוץ לקופסה וליצור קופסת יופי לחברה שלך אפשר לקחת קופסה במיוחד ליום האהבה או סתם קופסה יפה להפוך את זה לפנסי, תשים בפנים משטח יפה ותמלא את הקופסה במוצרים איכותיים שהיא אוהבת, כמו אלו למשל בוסם, עודם, לק וקרם ידיים ואל תשכח להוסיף ורד לאווירה יותר רומנטית ואחרונים חביבים, הפשוטים אלו שיעשו דברים טיפוסיים ורגילים שאתם עושים ביום יום אהובתי הזמנתי לנו כרטיסים לסרט יחידת המתאבדים אה בגליב ואל תשכחי It's the single boys. All the single boys. All the single boys. All the single boys. All the single boys. Now put your hands up. Hi Buba. Hi baby. Shall we have a special day? No, not all of me, babe. Because I'm a little bit crazy. ولا ني عمرت باء اخרון باي